Сьогодні ми вас запросили, діти, з нагоди такої чергової нашої програми, яку ми започаткували ще в жовтні 2022 року. Проект наш бібліотечний під назвою Бібліоланч в колі однодумців. З метою, звичайно, щоб розширити наші можливості і бібліотечної роботи, звичайно, досконалити форми роботи, але, що найголовніше, залучити дітей творчих дітей до, відповідно, розвитку своїх потенціальних творчих можливостей. Тематику кожного бібліотечу, який ми проводимо щомісячно, ми, звичайно, приурочуємо певні даті чи певні події. Ви, напевно, знаєте, що 21 березня весь такий культурний світ да, ну, відзначає, якщо можна так сказати, міжнародний день поезії. Відповідно, тема нашої сьогодні... Зустрічі нашого вібріоланчу ми назвали поетичний вернізаж. Поезія – це завжди крок вперед Від суєти буденої нодоти У стан душі окрилений в лед До неба слів, до вільної свободи Так писав Олексій Олехов А от Ліна Костенко про поезію висловилася слідувачим чином Поезія – це завжди неповторність Якийсь безсмертний дотик до душі Сьогодні у нас Надати значущість цього свята цього дня погодилася гостя наша, але не смілянка, а киянка Надія Маслякова. Прудзинкою відповідно творчості Надії Маслякової є те, що вона поєднала, можна сказати, два таких зовсім якби ну, недотичних, на мій погляд, бо є мистецтва це фото і поезію. Ось сьогодні вона познайомить вас з цим чудовим таким поєднанням. Події, які відбуваються в нас на Україні, заставили пані Надію переїхати на деякий час до нашого міста. Але навіть і в нашому місті вона продовжує розвивати свій творчий потенціал, відповідно, продовжуються її творчі пошуки, і що саме головне, вона намагається ще подарувати, показати, надихнути цим творчим своїм запалом і людей, які небайдужі до Мистецтва. Свої творчі доробки, відповідно, пані Надія демонструвала в Києві, зокрема в Національному музеї літератури України. Були виставки, які проходили як в Києві, так і в Смілі в, наш, в нашому місті. Це теж для нас дуже приємно і дуже, так знаєте, вражає. І таким чином я надаю слово наші гості, яка погодилася все-таки на нашу зустріч, приєднатися до відсвяткування сьогоднішнього дня поезії взагалі. Ну і, відповідно, головне наша мета, щоб донести до вас, діти, щось цікаве, щось таке, що, можливо, торкнеся вашого серця, вашої душі. Для мене поезія це, – це те, що є в кожному кроці. І якщо ми вміємо помічати якісь нюанси, то вони можуть звучати поезію в нашому серці. Щодо поєднання фотографії поезії, всі фотографії, які ви побачите, це також мої фотографії. І коли ми щось бачимо, ми надихаємо з певним образом, зоровим, те, що ми побачили, і можемо перекласти це на слова, на поезію. І перший вірш, який я прочитаю, він називається «Віршування, як віщування». Бо кажуть, що поети часом передрікають собі долю своїми віршами. Е, інколи так, інколи ні, але у будь-якому разі віршування як віщування. Віршування як віщування. Ніколи не знаєш, що трапиться у фіналі строфи. І навпомацьки йдеш до межі. Це твій голод за римами. Це твоя трапеза. Розділи її з кимось. Точи свої гострі ножі, щоб розрізати навпіл відчуте, почуте, побачене. Половину собі, половину на вітер для тих, хто ще може впільмати, вібрати у себе. Одначе не лишай його там, де багато сліпих та глухих. Фіршування, як музика. Ритм то пульсує, то губиться. Заворожує звуком і пришвидшено йде далі в світ. І його зустрічає вулиця. Відкриває портал у пусте неосяжне ніде. Все зникає в тумані, без сліз. І без слів до побачення. Може, раптом насниться, як спомен, Торкнувшись, ледь лише. Віршування, як все, Що для тебе ще має значення. Отже, просто впусти його в себе і випусти, геть. Я почала писати вірші ще в шкільному віці, 7 років, і е, з такого непоетичного моменту я була на кухні і слухала радіопередачу, де зачитували вірші моєї однолітки, тобто теж семирічної дівчинки. І так мені, знаєте, заздрість настало. І так я подумала, ну чим я гірша? Що я просто сіла і написала перший вірш. Він називався Сонце. Сонце любе, сонце миле, як тебе я полюбила. Сонце встало, світло стало. Сонце сіло, ніч настало. Ну от з цього почався такий шлях в сім років. І потім він вже е е змінив емоцію із заздрщів <див> і на, на інші. Е в тому числі і на кохання. Любов. Незрима, неповторна, безтілесна. Вона вливає в кожного життя, Довівши все на світі до пуття Чи до безпуття, Силою воскресне. Оспівана, прославлена, проклята, Вона стискає щастя у руці Та дозволяє правість знов що ці ляпа з братові за брата. Жагуча, ніжна, жвава і непомітна, Вона керує тихо так, здаля, Проте без неї, не живе земля, вона любов, що нам дарує світло. Насправді я фотографую не постановочні фотографії, тобто, все, що ви бачите, це життя, яке воно є, без прикрас, без якоїсь моєї особливої обробки. Це теж Київ, це Михайлівський собор. І ось ці свічки, ось ці лампади, які ви бачите, їх ставлять на день вшанування жертв голодоморів. Я вирішила обрати цю ілюстрацію для наступного вірша, який не мій вірш, а який вірш Володимира Свідзінського. Володимир Свідзінський це поет, представник розстріляного відродження. Мій батько в свій час дуже цікавився історією свого роду і записував на диктофон мою бабусю, мого дідуся. Тоді, коли я була у вашому віці, я спілкувалася з ними, і вони багато розповідали про війну. Ну хто ж знав, що ще й мені доведеться війну переживати? Тобто, це були по батькові мої родичі, а я зацікавилася родичами по матері. І саме тоді, коли я почала глибше копати і питати вже в своїх дальніх родичів, я дізналася, що я родичка Володимира Свідзінського. Тобто у нас ось, ось такі відкриття можна зробити абсолютно про це, не здогадуючись все життя і раптом, раптом. І я хочу прочитати вірш Володимира Свідзінського, повертаючись до цієї фотографії «Чому тут вогонь?». Дуже трагічна доля в нього була. Його спалили заживо представники НКВС. Коли він писав свої вірші, в нього був ось віршування як віщування, був такий пророчий вірш, який називався «В полум'ї був з первовіку». Його я зараз з вами прочитаю. «В був з первовіку, і в полум'я знову вернуся. І як те вугілля в горні...» В бурхливім горінні зникає, Так розімчать, розметають Сонячні вихори в пасма блискучі Спалене тіло моє. І там, невідущий, невісний, Мір'ядом бездумних частинок Зустрінуся знову з тобою, Колись, як і я, живою. Мір'ядом бездумних частинок З розсипалим пилом пилинки земної, і не повість нам, не скаже ніщо, Як у часі незглибнім у світі заниклім. Два листки на єдиному дереві Ми спахнули колись і з чарованим зором Уздріли цвіт огневий над собою І розцвіли в його світлі ласкавим. І невольники волі його так безумно, Так трепетно поривалися серцем до серця не повість нам, не скаже нічого. Так ось так складається, що на нашій землі кожен період, він такий історичний період. Чи подобається нам брати в цьому участь, чи ні. І в Києві я брала участь у Померанчевій революції і в Революції гідності у 2014 році. Це фото звідти. це коли вже був спалений будинок профсоюзів, це фото з вулиці Інститутської. І що Помранчева революція, що революція гідності, вони були вперед-новорічний, після-новорічний час. І мені так було дивно, ніби от Новий рік, свято, всі святкують, всюди такі вогники, тут вогники, там вогники, і тут люди гинуть, і тут відбуваються такі події. Тому наступний вірш присвячено київським революціям, які бувають близько Нового Року. Революція, заколот, бунт, звичний стан новорічний. Чи то свято, чи крах сподівань, все змішалось в одне. З дня в день, з року в рік. І сторіччя в майбутнє сторіччя, шлях поразок і шлях перемог кожен з нас передне. По гірляндах ведуть, у буремні міста заганяють, як вовкам прапорці, так для нас вздовж доріг світляки. Наші янголи йде, вони скиглять на плещах і не знають, як тремтить у руці камінь той, що полине в віки. Як тремтить, як горить, як він тисне в долоні сумління, як розріже він сумнівом лінію мого життя. І нещадно кровить непомітний перетин двох ліній лі... долі власної й долі країни. А камені стрімко летять із глибин, з серцевин, із завмерлої волі до сказу. Болибонь у мені промовляє сипучий надлом. Справа вже за малим – подолати свій страх і відразу ту гірлянду вогнів розірвати усім кагалом. Осоружлі ліхтарки гаснуть від вітру та диму. Їх замінять коктейлі, гранати в руках вогняні. Разом натиск, удар. І долоня отримує стигму. То чи вигорить, я бачу знову рядами вогні? Присвята Григорію Сковороді мандрує невідомий, поцівник закинув геть, вільніше жить без нього, між подихами доброго й лихого Прошляє шлях, торкаючись до них своїми вигинами. Щоб там не було. А істина всередині єдина. Так батько наставляє свого сина Не розгубити пам'яті тепло. Невтомний безіменний мандрівник Крукує століття у століття, Зносився одяг у саме лахміття. Філософ столений, але й до втоми зник. Усе він бачив, зміну поколінь, Прокляття, чвари і святі прощення, Не вигадив оманленого вчення Та встав новим пророком. син його вражає так, як і колись, очі давно вже, наче камінь зовні, переосмислив таїнства духовні для того, щоб торкнутися вічних глиб. У вишиванки секретів нема. На полотно домотка налягає посередині, чи ніж не так з краю, Той та візерунок, який промовляє, краще за тисячу слів. Недарма бісером вишує стрічку сестриця, хай морехтить, наче доля строката. Вишить та гладю сорочка у брата. Він звик стежи непрямі обирати, то шестівкам треба рівно стелитись. Той, хто у всьому вбачає плюси, крестиком вишає власну сорочку. Той, хтось ненав'язливо, тихо, мов хоче щось приховати, її оторочить знизу мережкою. А щодо того, як ви прочитали мої вірші, то в школі, в старших класах, якось до мене підійшов староста наш і сказав, Надя, я тебе одне прошу, пиши короткі вірші. Я кажу, Денис, а чому? Ну як же дітям потім в школі їх чекати? <рес> я сподіваюся, що ми були не дуже довгі. Скільки і... у вас ходить часу, щоб написати вірші? Ой, дуже по-різному. Коли я в школі писала вірші, я просто сідала і писала. І от, поки я його не допишу, я не встану. І це там було, я не знаю, там від п'яти хвилин до півгодини. А вже в дорослому віці Буває так, що я починаю писати, потім відкладаю, потім повертаюся до цих нарисів навіть там за місяць якісь. Тому, тому складно сказати. Хочу звичайно від вашого імені, від нашого імені, звичайно, подякувати за таку нашу змістовну зустріч. Ваш виступ сьогоднішній, мені так сталося, знаєте, надало їм натхнення, так і вони почули сьогодні дійсно живу, по-справжньому живу поезію.